Nå är det en del av selskapet Autodoks videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner se på denne videoen. 1. Skru på undertekst. 2. Skru på du trenger for å bytte.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 Se best kablysen nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedeler. Dere mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.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 Frotto support. Hvis du likte videoen, i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i